Слава Богу! Вітаю всіх. Минулого разу ми з вами почали розмову про проблеми виховання дітей. Зокрема, зазначили про те, що часто говорячи про виховання дітей, про виховання, часто стає незрозумілим, а що маємо робити ми, батьки. Однак, інколи можете степлятися і інші випадки, коли батьки, ознайомившись з певними методиками виховання, впевне діють, дотримуючись конкретних письмових вказівок Про це сьогодні і мова. Не можна вкладати дитину лише те, лише те, що пропонують інструкції виховальні, програми, технології. Дитя – це не комп'ютер. Це, крім чистого дитячого розуму, і ще тонка лагідна душа, на яку дехто намагається дивитися Крізь інформаційні трафарети, крізь набори схем, найатаритетніші, як декому може здаватися, і найсучасніші. Утім, ніколи дія за інструкцією не збудує здорову мораль. Не можна виховати душу шаблонно. Так, можна побудувати залізну дисципліни, методом кнута бадага коли пряника, коли будуть робити те, що їм призначено. Тільки людьми, при цьому, вони можуть не стати. Тому що сім'я це не акцент не, не закрите акціонерне товариство, де дитині відводиться роль підлеглих у виконанні домашньої роботи. Бо дитя в цьому разі втрачає святий дар право на батьківську довіру і батьківську любов. Хотілося б розглянути через призм християнства про деякі шляхи подібне виховання. Ну, почнемо з прив'язаності батьків, інколи батько мати, бабусі, можуть вважати, що все це їхнє життя є в вихованні дитини, в піклуванні, про неї. хоча насправді вони цього можуть не усвідомлювати, мета їхня полягає в іншому, але вони щасливими це бачать саме тоді, коли відчувають, що комусь потрібні, коли дитина стає дорослою, лишає їх життя, втрачає свій сенс. І яскравим прикладом цього є випадок, скажімо, коли мати власноручно ми 15-річного хлопця. Або зашнурові мечеровики, тому що у нього не так виходить. Або робить за нього домашні завдання, ну щоб дитя не перетимилося. От, і звичайно, ніякої самостійності, все під контролем. Ну, я думаю, не варто говорити про наслідки такого самопожертвування. Далі проблема досягнення. Деякі батьки головною метою виховання бачать досягнення мети, яка полягає в тому, щоб здійснити те, що не вдалося їм батькам. Ну скажімо, батько хотів. Бути економістом не сталося. Нехай дитя здійснить батьківську мрію. Або, скажімо, мати мріяла стати композитором, там, грати на скрипці. Ну, для цього не було умов. Отже, що ж тоді? Дитя тепер, крім шкільних уроків, має тепер додатково інтенсивно навчатися музиці. І такі батьківські мотиви, найсвідомі для них самих не бувають елементів егоїзму. Дитина стає їх власністю, їх рабом. І у неї не знаходиться місця і часу для власної творчості. Для розвитку своїх порочних талантів, які несвідомо для батьків, ними, говорячи іванівської мови, закопуються в землю. І дитина лишається вибору, вона втискає в себе чужі для неї батьківські штампи, щоб забезпечити любов батьків і да відчуття їхнього задоволення. Дитина не може реалізувати себе, вона мусить йти фальшивим шляхом. Шлях – це, як правило, кінчається повним фіаско, в як і для дитини, так і для батьків. Якщо дитина все-таки повстане проти подібних вимог, батьки розочаруються, як ніяк надії не збулися, і почнуться серйозні конфлікти між батьками і дитиною. Ну і останнє – це реалізація певної системи, це те, про що ми сьогодні з вами почали говорити. Потрапляються сім'ї, в яких інколи мета виховання відходить від самої дитини, оскільки направо не на саму дитину, скільки на реалізацію певної системи, визнаної батькам. От, скажімо, батьки це як правило, рудовані, компетентні, часу і уваги дитини приділяють вдосталь. І після того, як вони знайомилися з певною методикою виховання, довірилися їй, вони починають наполегливо і інтенсивно реалізовувати її на своїй дитині. І часто це стає наслідком, скажімо, данини моди на виховання. Ну, скажімо, деякі батьки виборюють систему Ранньо інтелектуального рівня, скажімо, читати в 4 роки, або заклику плавати раніше, ніж ходити. І от ми з вами говорили про проблему досягнення, коли дитина лишається, реалізається самої себе, а є сім'ї, в яких навпаки, це атмосфера повного, всепрощення, так би мовити, і дозволеності ще на думку батьків, здійснює споківську модель виховання то тут варто зазначити, що вседозволеність і всепорощення – це не не і теж. Вседозволеність – це, по суті, сатанинською карикатурою на всепорощення, от, і на християнську свободу. Про смисл свободи ми, я думаю, поговоримо колись іншим разом. Ну, без сумніву, в кожній із цих методик є свої цінні знахідки, є багато важливого і корисного. Але в чому річ? а в тому, що деякі батьки занадто е, слухняно слідують цим, е, цим вказівкам. І без достатньої критики, без дефіційний підход, тобто не думаючи про те, наскільки те чи інше писане в книзі підходить своїй дитині. І вони забувають при цьому, що не дитина для виховання, а виховання для дитини. Усі ці батьки між собою дуже схожі. Цікаво, що да, їх спільні, вони всі різні, методики різні, але їх об'єднує одне – відносна байдужість до внутрішнього світу дитини. Цікаво, що якщо батькам запропонувати розповідь на тему «Портрет має дитини», то батьки почнуть говорити, наскільки про свою дитину, наскільки обкреслювати детально про те, як вони виховують його. Отже, ці приклади штучного виховання показують про те, як сухе непроаналізоване слідування методикам призводить до обмеження свободи дитини, ускладнює розвиток, порушує гармонію. Тому батькам, які бажають аналізувати дитину за допомогою різних методик, варто почати аналіз самих себе. Своєї власної особи. І потім вияснити, якою любов'ю ми виховуємо дитину щирою чи гоїстичною, і яку насправді мету ми при цьому ставимо? Виховати дитину чи створити імідж культурних і порядних батьків. Ну і найбільше цього варто про це подумати.